شايف من تفارق وانت لسه تغار ويذبل بيك لونك لونك لونك لونك والهضم يهتار من يروح وانت بعدك حاااا شي برد براهي مجروحك توني مطلوبته بعدين شايف من قل الله يعوض الراح شايف من قل الله يعوض الرااح وبصوتك حكي بس انت صوتك راح ان الصوتك صوتك عكازم دورون مش شاقن آخي الليل دورون مشتاق مشتاق انفقيت يالما يا دريت بدمعة الفحطة بعتبة بابكم هواني ميت من صدق بس ليلة الوحشة بس ليلة الوحشة عشتها من اشتهيت اعتابكم باق بنا قلب بالصور ينزل شكو بعيني دمع وصمن سنع على خيالكم آخ آخ آخ, اخ اخ اخ اخ اخ ارخصوك لمن تقترب ارخصوك لمن تقترب لا ناصي لوحد مرات لما انت ابتعد تحفظ كرامة روحك من وادمك تشبع قهار من وادمك تشبع قهار والمشكلة من اقرب بشر مو من غريبة جروحك مرات عيبك تستحي تستغل روعك عيبك شي لا قلبك وفي شي في قلبك وفي وفلوس وفلوس ماكو ماكو بجيبك يلا عبود الربوع مالتنا يلا يلا عبود البصراوي راح تطلع تقاعدت عبودي بعد شي يبيت يلا ولك علي ولك يلا يا عبود اريد ربعة. ربعة ربعة. يابا من التوني. ابن عم العريس. العيون توني والعيون كل خفاجي موجود. وصلت حدهم وما احترمهم. ابنة دم رايدة ابنة دم يدلهم تقضي تقلا <تصفيق> تصف لنهاي <تصفيق> الناس اللي خذلتك باكر تدنها وتقضي وداع تقلا تصون الهاي الناس اللي باعتك باكر هاي. عندك رب رحيم توسله وشوف وعندك رب رحيم توسله وشوف وشنو الواد موت توسل الهاي وشنو الواد موت توسل الهاي هذا اسس علوش يعني علوش بعد علوش بعد علوش ددو يعني زيد رعب بعد زيد رعب بعد زيد رعب سجاد العلم أحلى حمودي حمودي ابوي ابو واحد نجر.. حيال ابو يعني لمبي يعني لمبي عمي حمود السعيد حي الله حسام الشافعي يعني الشافعي يعني الشوافع الاعلام حي الله الرعب وابن الرعب عمي حي الله توني ابن عم العريس حسام الشافعي وحي الله حسام حي الشوافع لمبي حي الله يعني حمود السعيد العالم وسمعنا ولاد. اها هلا الشاب عليم العيون الزياجه عمي حيران زياد يعني حسام الشاب الخادمك اه بقولك علي بس أي ما توجع القيح هدس تحية لحسين قريتو سيوف العلم يا ابن العريس هيا الله عباس فاضي حي الله شوايا عم الإعلام وسلم على ولد ولد ولد ولد, ولد. ولد. الفخلون بالعشره يفشلون العريس عباس فاضل يابا يقول صداقة العمر بعد العريس يابا العتبه زلم العتبه ايام أيوة المبتسمين الداخلين الاعلام اقطع شوي الفخلون بالعشره يفشلون وقل للي ما يوافيلك أحمد أنور أبضيان أنور أبضيان يا احمد أنا وأنا ابو ضياء ورا حي الله انزل هذا عيش واتارولي هاي هاي اي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي علي علي هاي هاي هاي هاي ادخن نور سيجاره واظمله صهل ادخن له سيجاره واظمله صهل هذا الوقت وياي شوف بعد زين والنص ثلاث ايام يومين بزين وهذا الوقت وياي ايه. ايه. ويا يا ابو ولد العم احمد ولد عم العريس يعني ابو ستار عمي مسلم العلم وحي مسلم وسحق مصري يمي يعني هذا العلم جاسم العلم صادق العلم غيدان ويا لطيف اكرم العلم عم ولد عم العريس وحي الله ولد عمه شيله عقله عمه على راسي المعرس وجماعته وحي الله يابا ولد غيدان ويا علي ولد المصراوي الباب داخل الكسار الاعلام عيال الكسار عمي عبابك تاج راسنا وراسنا على راسي هذا سيوفي السيد عباس الشافعي حامد المفاجئ الرماحي عمي أحمد الرماحي أمين الرماحي بويا رماه رماه عمي رماح على راسي بعد الرماحي يا شيخ عمله مردودة من حمود الرماحي خفاجة حي الله خفاجة عمي حي الله علاء الرماحي حي الله شهود على راسي توني العلم بويا توني الراب أحلى وجوز بويا وين وجوز أبو ويقولون شق الميلاد وعلى راسي. أها أها أها أها أها أها أخويا رب العريس العريس. يلا معزوفة. معزوفة يا ولد. معزوفة يا ولد. معزوفة. <تصفيق> إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والإشتراك في القناة. خليها <تصفيق> البصرة. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>